Morjes! Puhutaan tällä viikolla ä, Ukrainassa käynnissä olevasta ja Venäjä aloittamasta sodasta. Ä, viimeksi tässä tota, tällä kanavalla niin on puhunut aiheesta muistaakseni huhtikuussa. Ja tota, se ei niin kuin suikaan tarkoita sitä, että asia olisi unohtunut. Unohtunut ainakaan itseltä, vaan kyllä sitä tulee niin kun, ää, ihan päivittäin vähintäänkin useamman kerran viikossa niin mietittyä ja seurattua ää, uutisointia aiheesta. Tähän on niin laajemminkin ihan aito ongelma, että kun konflikti pitkittyy ja... Ihmisillä länsimaissa on, on niin sanotusti omiakin murheita, jotka on siinä lähempänä arjessa mukana, niin kuin sähköhinta tai pensahinta tai ja omaa toimeentuloa, tällaiset asiat, niin se niin kuin on luonnollista, että siellä tuhansien kilometrien päässä käytävä sota ei niin kuin samalla tavalla kosketa kuin ne arjen pienet asiat, jotka näkyy heti. Mutta vaikka äh, niin kuin varmasti aika laaja ymmärrys on, että siellä ukrainalaiset sotivat koko vapaa-Euroopan puolesta, niin siitä huolimatta on ihan aito mahdollisuus, että se painuu sinne taustalle mutta toistaiseksi kuitenkin on, on ainakin sillä tapaa, että aiheesta uutisoidaan kyllä aktiivisesti ja äh, äh, ukrainalaiset on saaneet äh, aseapua ja kaikenlaista humanitaarista apua, tarvikkeita, muitakin kuin aseita tietysti mitä on tarvinneet, ja siinä mielessä ei voi väittää, että tämä olisi unohtunut tämä asia, mikä on ehdottomasti hyvä, hyvä juttu. Tuota, nyt tähän tässä on viime viikkoina siellä tapahtunut käänteitä, eli ukrainalaiset on aloittaneet laajan vastahyökkäyksen ja ovat saaneet Venäjän kertaalleen valtaamia alueita vallotettua takaisin. Ja yllätys, yllätys sieltä on muun muassa sitten löytynyt venäläisten jälkensä jättämiä joukkohautoja ja siviilien teurastusta ja kaikkea muuta tällaista venäläiseen sotilaskulttuuriin kuuluvaa. Mutta... Tämä on tietysti ehdottomasti hyvä uutinen, että tämä Ukrainan vastahyökkäys näyttää tähän asti onnistuneen oikein hyvin. Venäläiset joutuneet perääntymään ja nyt sitten tällä viikolla alun perin piti tiistai-iltana olla televisi, jossa tämä Putinin puhe joka sitten lykkääntyikin keskiviikolle, ja tästä on puhuttu monissakin lähteissä, että se kertos aika paljon tällaisesta Kremlin sisäisestä sekaannuksesta, ja on tietysti salaliittoteorioita, monenlaisia vallankaappausjuonittelusta lähtien liikkeellä. Mutta kuitenkin se, puhe, joka oli ennalta nauhoitettu, niin tuli sitten televisiossa keskiviikkona. Ja tässähän Putin sitten määräsi osittaisen panoon, joka koskee noin 300 000 venäläistä. Ja pääosin siellä maaseudulla asuvia, että Pietari, Moskova, suuret kaupungit, niin Niitä halutaan edelleenkin suojella ja niin valehdella, että on olemassa joku rajattu erityisoperaatio, joka ei sinällään kosketa venäläisten arkea. Mutta nyt sitten kun liikekannalle pano on mainittu ja toteutetaan osittain, niin tämä nyt on tavallaan tuo sen sodan niin kuin paljon lähemmäksi. Ja siellähän on nyt sitten jonkinmoisia pienimuotoisia mieleosoituksia ollut tämän aiheen osalta, mutta valitettavasti on aika pessimistinen. En usko, että nämä tuota Mielenosoitukset tästä juurikaan laajenee, että siellä öö, milisit hakkaa ja pamputtaa ja paiskaa Siberiaan tyrmää tai sitten tappaa suoraan ne mielenosoittajat ja en usko, että siitä ää, niin kuin mitään semmoista kansannousua paisuu ää, Voin olla väärässä ja ehkä olisi hyväkin, että olisin tässä asiassa väärässä, mutta Ihan samalla tavalla siinä kävi silloin, kun tämä Venäjä aloitti hyökkäyksensä, että oli jotakin pieniä, pieniä mielenosoituksia, jotka sitten raalla, brutaalilla voimalla nujerrettiin ja sillä hyvä. Ja sitten on kaikki tyytyväisiä, kun valtion televisio suoltaa propagandaa Natosta ja Lännestä ja salaliitosta venäläisiä vastaan. Mutta kyllä siis tällaisesta sotilastrategiasta ja joukkojen liikehdinnästä siellä niin en, en voi väittää, että niin kuin hirveästi sitä ymmärtäisin tai että sen alan asiantuntija olisin, mutta se, se nyt on selvää, että tässä vaiheessa niin aika olematon on toivo siitä, että tämä konflikti mitenkä olisi lähellä ratkaisuaan. Tai konflikti on ehkä väärä sana. Ennemminkin Venäjä aloittama hyökkäys. Niin. Kyllähän tämä, nämä niin tapahtumat kieli siitä, että soditaan vielä pitkään ja kauan ja verisesti. Että sieltä nyt sitten venäläiset koittaa saada jollakin tapaa tämän liikekannalle panomyötä niin joukkojaan kasaan ja sitten vastaavasti ukrainalaiset varmasti tarvitsee edelleen yhä enemmän sitten aseapua ja muuta tukea länneltä. Ja tässä on pitkä talvi sitten tulossa. Että ei, ei, kyllä, ei kyllä käy kateeksi. Että niitä, ketkä siellä joutuu Ukraina-aroilla talviolosuhteissa hengestää taistelemaan. Mutta ehkä ne kaikkein Pohimmat kauhukuvat, niin ne nyt ei ole kuitenkaan vielä toteutunut, siis kaikesta huolimatta. Ja tällä tarkoitan esimerkiksi näitä taktisia ydinaseita. Jo, ei, ole, ei ole vielä menty siihen pisteeseen, että näitä olisi, olisi sitten vakavasti harkittu käyttää, vaikka sellaista löysää puhetta ja retoriikkaa onkin ilmassa. Mutta ehkäpä tässä nytten tämän viikon osalta nämä, nämä tota jupinat tällä kertaa toivoa saa, että tilanne kääntyisi parempaan, mutta ikävä kyllä näyttää siltä, että pitkittyy ja pitkittyy ja tuskinpa ennen Ennen keväättä ainakaan mitään, mitään tota neuvotteluratkaisua on nähtävissä. Kiitokset katsomisesta ja ensi viikkoa. Moikka!